Взагалі, Монако це, мабуть, єдина гонка в календарі, де кваліфікація викликає особливий інтерес через те, що якраз позиції на старті відіграють таку важливу роль. І е, команда Mercedes в цьому році вигравала усі повули. У них може бути перевага і цього разу в кваліфікації в Монако. Але я сподіваюся, що е, підтвердиться ще один статус Монако це гонки. Пілотів в першу чергу, тому що на старт гонки цього року виходять шість гонщиків, які вигравали в Монако. Двічі це робив Алонсо. Це вигравав і Батон, і Райконен, і обидва пілоти Мерседес і Себастьян Фетель. На подіум в Монако у нас приїжджало семеро пілотів. Усі, хто вигравав, плюс Філіп Маса двічі. І загалом всі подіуми за останні роки були розподілені якраз між цими пілотами: Алонсо, пілоти Мерседес, Себастьян Фетель, Кімі Райконен, Дженсен Батон і Філіп Маса. Тому я думаю, що якраз стріка Гран-прі Монако в підсумку подіуму має бути складена із цих сильних пілотів. Але ось сказати так, що у нас перші два місяці за Мерседес, а третя хтось розіграє інший, я не можу. Я сподіваюся на те, що у нас буде та ж сама інтрига, яка була в ті роки, які я вже називав, коли, здавалося б, команда домінує. І ось вони, ще одна гонка, яку можна підтвердити свій, шан, свій статус в чемпіонаті, але Монако якраз не пробачає будь-яких зверхніх ставлень до своїх суперників. Відіскоп. Спортивне відео.